Me company, bon dia. Eh, us saludem des de les terres de l'Ebre, estem a Mora d'Ebre, al Telecentres de la Ribera d'Ebre. Felicitats per començar els 10 anys de la Xarxa Puntic. Dius que nosotros som dels primers que estavem a la Xarxa Puntic, inclús nosotros vam celebrar fa nomassa els nostres 10 anys. Eh, i res més, eh, continuar en tota la tasca que estem fent, eh, mirar de trobar sortides per a tots els puntics, perquè tinguin feina i veguin fent coses i ànims.